Всім привіт, друзі, сьогодні прикріплюю такі ступеньки. От ступні буду прикріплювати я звичайними такими шурупами. Зроблений такий скелет, можна сказати. От, рама, каркас, як, як там правильно. От, і прикручую я їх на такі шурупи. Спочатку дрелю отвори. Прокручую шурупа, вкрути, викрутив, щоб легше тоді воно прикручувалося. Натираю парафіновою свічкою, от, на всяк випадок. І плюс сюди ще силіконом накладаю це все діло і прикручую з під низу. Тут все добре потай, стає ніздечко дуже добре. От, щоб отак показати, може буде видно. От, дуже гарно стає, Тут хто робив, гарно зробив потаї, все подобається, одне тільки, що не вийшло у людини, що робить, це тут прийдеться ступеньку трішки підрізати, бо лягає вона на раму, не хотіли ми звужувати її, тут трішки-трішки там вибрати фрезером і все буде дуже-дуже добре, акуратненько це все діло зробиться і буде все добре. Тут стіни відступає сантиметр для того, щоб ще бої можна було поклеїти, ну і буде так, отакий от виток це все діло. От, так що от така ступенька, коли завершу, покажу вже кінечний результат. І чому прикручуємо зараз, бо будуть хлопці ставити сюди балістради, <кій> от, і мені потрібно прикрутити, щоб вони приїхали, це все діло поміряли. І можна, як то кажуть, ставити. Тоді я вже згодом зроблю поручні сюди, ще деякі там штуки, там нагорі оце хоче закрити деревом, а це зашити, можливо, ще й там щось треба буде зробити. Ну, факт тому, коли це все завершиться, тоді я вже приїду з самірією і зроблю. Так що працюємо. Колись я ці ступеньки покривовим маслом відео скину в описі, може комусь буде цікаво, як я покривав маслом От, і яким маслом там теж вказано і який колір. ну кулір це карамель От, ясен, дерево ясен От, я так бачу намагалися вони прикручувати ці ступеньки, позривали навіть шурупи, хотіли це все самі зробити але щось у них пішло не так мабуть ця ступень їх трішки схвилювала і вони Зупинили свою діяльність, так можна сказати, от, забоялись її підрізати, ну це діло таке, ну краще б мені, щоб вони самі були, її прикрутили, бо часу обмань, ну що зробиш, нічого, ну думаю, що все буде добре, каркас зварений нормально, от Деякі такі, знаєте, маленькі, дрібненькі там нюанси, які вони не важливі, ну знаєте, якщо людина сину там прикупується, то вони важливі, ну е, якщо чесно, тут все, можна сказати, все нормально, От. Е, після такого скелета, як то кажуть, дуже добре чіпляти, бо є такі, як наварять, як наварять, що тільки за голову берися, ну а тут, так що, все геть. Мені, мені поки що подобається, я коли і міряв це все діло, приміряв, все було добре, от можливо там в кінці якісь будуть такі невеличкі нюанси, ну не все ж так може бути ідеально, як завжди, так як хочеться, так же ж, от і якось так. Ну що, друзі, у мене поки що все, в кінці покажу фото, що в мене вийде.